مرحبا ترحيب والهيل مدهالا مرحبا بضيوفنا الله يحيي مرحبا فيهم الكون بقبالا مرحبا بصف بسماء معانيها عند أهل الطيب مرحبا ترحيب والهيل مدهانا مرحبا بضيوفنا الله يحييها مرحبا فيهم همسه الكون بقباله مرحبا بالضيف بس معانيها عندي اهل الطيب والعين والطاله والفرح والنور يضوي لياليها اقبلت هدي الخلو لها الصلاه والورود البيض بتسمك خطير، كانها شمس على الصبح مقباله، بالحسن هدي لمن هي تمارين، ليلةٍ بالفن والزين مياله،, ميالة ليلةٍ فيها السعد والفرح فيها، مرحبا ترحيب والهيل مدهاله، مرحبا بضيوفنا الله يحييهم، مرحبا في امتلا الكون مرحبا بالطفل اسمها معانيها عندي أهل الطيب والعز والطالة والفرح والنور يضوي لياليها أقبلت هدي الخلو لها الصالة بالتحايز تقبلوها وتزفوها بال الباب لا جات والورود البيض تسبق خصرة كأنها شمس على الصبح مقبالة بالحسن هدي لمن هي تماريها ليلة فيها سعد فيها والفرح فيها